Де не треба жити, то це на Троєщині. Це страшний район. Коробки, коробки, смітники, і наркомани, і п'яниці, і все. В принципі, ми розуміємо, чого не вистачає деяким районам Києва, наприклад, метро на Троєщині. Але сьогодні спробуємо детально розібратися в проблемах районів і виявити найбільш комфортний для життя в Новому Голосі вулиці. Свої варіанти пишіть в коментарях. Можете назвати три найкрасивіші райони? Печерка, Борщаговська, ну, напевно, пусть буде Троєщина. А що так з так-то з патроли, так? Да? Та ні, ну чому, мені подобається цей район. Якщо ще туди вложити нормально грошей, то можна взагалі зробити просто отличный район. Угу. А виглядається два райони? Сам Печерський, Солом'янський і Шевченківський. Угу. — А ви де проживаєте? — Я — в Святошинському. — Чого вам не вистачає в цьому районі? — Ну, це все-таки це центр, а то так, знаєте, околиця. Ну, як би там не було. Хоча я його дуже люблю, я там народився і живу вже 50 років. — Ну, мені подобається Печерськ. Я жив раніше в Дарниці. Краківська, будівельники вулиця. Ну, можна було пройтись, відпочити. Там парк гарний, перемоги. — Харківський, Оболонь. – Це місце, де ми зараз знаходимося. – Печерський, угу. Оболонь. Угу. Ну, я живу в районі Харківського, то Позняків, Сакарки. Дарницький, бо це мій район. Нехай буде цей Печерський і Оболонь. – Голосієво. Ще раз Голосієво. І ще, ну, і ще Голосієво. раз Голосієво, так. Да. – Розкажіть, чому ви так полюбляєте цей район? – А там пройшли мої найкращі роки. Ну, Русанівка непогана колись була, а зараз це ніщо. Печерський мені подобається, далі дуже люблю Подол обожнюю. І третій. Ну, я живу взагалі на лівому березі на Дніпровському районі. Тож його я теж полюбляю за набережні. Там декілька парків якраз красивих. А чого вашому району, де ви проживаєте, не вистачає? Певно, більш якихось саме от парків. Там є декілька, але в цілому це як такий жилий район, не розбавлений чимось цікавим, чимось не знаю, якимись можливо інсталяціями, якими скульптурами, невеличкими скверами. Ви можете назвати якийсь один найбільш комфортний для життя район, в якому ви хотіли жити? В центрі не хотілося б жити, тому що екологія загрязнена в центре Києва. Ну от тот район, в районі Харьковской Харьковского массива, мені більше нравится. Там і озера є чищий воздух. Ну, комфортний, не можу сказати, жив тільки в Святошинському. Та все-таки я вважаю, що це має бути Харківський масив, розумієте? Там можна знайти для себе, кожен може знайти щось для себе необхідне. Це може бути і для дітей відпочинок, будь ласка, візьмо хоча б партизанку. Там, там кожен знайде для себе якийсь момент задоволення. Комфорт ЖК, вот там вообще просто вот, вот это я понимаю, если бы вот каждый район так сделать, как на комфортане вот там вообще просто шик а Что вам там, что там такого? Там, что сделано для людей там, са, э, сама местность э, сделана, как будто Ось якусь площадку, одну якусь великую площадку, будто паркова зона, кафе зроблено, супермаркети, все в одній кучці зроблено. Ну все-таки Голосіївський, скоріше всього, за рахунок того, що якщо має людина вихідний день, якийсь час, можна десь там у ліс вийти. Печерськ заставлений машинами, тут ніде вже нічого немає. Лівий берег. Ну, можливо, там десь в районі Лісової, туди, де трошки доброварів, можливо, там ще десь трошки є погуляти. А так, ну, дітям нема куди вийти. Ну, на мою думку, все ж таки, печерський в плані комфорту, як на мене. Ну, тому що тут дуже розвинута інфраструктура в цілому, як міста. Так, так що на Лівому березі, у Дніпровському районі, там більш таки район придатний просто для сімейного, спокійного життя там дитина, садок, школа, магазини, то тут в центрі більше всього відбувається, більше якось заходів. Тобто ти вийшов, 5 хвилин пройшов, там вже в якомусь барі вечірка. Майже всі райони прозвучали, сьогодні в нашому опитуванні, а все ж таки лідером став Печерський район. Можливо, через те, що ми знімали саме тут.